Щотижня сотні миколаївців отримують допомогу у вигляді курятини барбекю з овочами. Влаштовують благодійні сніданки представники Міжнародної організації допомоги Україні ГІВ ЮЕО. Гроші для закупівлі продуктів надходять в якості благодійних внесків від небайдужих людей з різних країн. До 90 кілограмів курятини, салати, соління щоразу годують 600-700 людей that need help people that are disabled elderly people single mothers we have a barbecue here once a week Цього разу влаштували додаткову акцію майже сотню містян попросили написати побажання для земляків ці картки поклали до повітряних кульок і водночас випустили їх у повітря з надією що їх прочитають та це допоможе миколаївцям мужньо триматися I chose Mykolaiv because it's close to the front line there's people here that need help you know і не хочу людей, щоб Миколев. Миколев дуже Олексій працює у сфері реклами та маркетингу. Але в нинішніх умовах відчуває, що треба робити більше, ніж зазвичай. Каже, Стів допоміг з мотивацією. Його мотивація – допомагати людям. Первый раз, когда мы с ним проводили подобные мероприятия, единственное, ради чего уже стоила работа, он сказал так, что когда я вижу, когда дети улыбаются, это стоит любых потраченных денег. Пожалуй, я с ним согласен. Федер Бондар, Новини на Суспільному, Миколаев.